وحدثكم من الجنينه اللي كانت جنينه بصوا يعني اعزكم الله بصوا المنظر والله العظيم وحياه ربنا شايله منها اكياس قمامه كامله يعني السكان اعتبروها تقريبا يعني دي المزبله بتاعتهم كانوا بيرموا اقياس القمامه بتاعتهم كامله انا اول مره اشوف يعني جيران بالشكل ده تمام الجنينه باظت فطبعا الاكياس الكبيره والحاجه بصوا بصوا التكعيبات اللي احنا كنا مركبينها فوق طبعا الاكياس اللي كانت بتترمي كانت بتاخدها وتقع بصوا شايفين كسرتها لي اهو يعني سيبكم من التراب التراب بيبقى جاي كده كده عشان هي مفتوحه يعني اجي الاقي فيها تراب انما اجي الاقي فيها أك... اكياس قمامه كامله يعني ده ما يرضيش ربنا طبعا لمينا الكياس والحاجة. وربنا بقى يعين على على المنظر ده. ان شاء الله باذن الله هقفلها خالص عشان خطر كده يعني انا هتهدي فيها. انا الجزء ده بس ابتديت ان انا يعني ايه? الم منه التراب والحاجات اللي هي الـ الـ الـ الريش والكلام ده كله اجيبه على جنب عشان انا اوضف بس. تمام? و. يعني بجد منظر فجعني يعني اتصدمت اتصدمت من المنظر اللي جيت لقيته فالله المستعان ربنا ييسر كمان ان شاء الله ويبقى قدام كده هنقفل هنا طب حجري لان بصوا يعني بصوا المطره تقريبا خلت الحيطان كمان تنشع بالمنظر ده فربنا ييسر لما هو الحداد جه خلاص وخد لي المقاسات. فان شاء الله لما يركب هوريكم الشكل عامل ازاي? لان بصراحة دي يعني مش ما بقتش جنينة. دي بقت مزبلة. والله يعني بص احنا كنا عاملينها مع بعض وكنت فرحانة بيها. بس ما فيش جيران بقت بتراعي الجيرة او حاجة. بعد ما نضفنا النجيلة بالمنظر ده لميناها زي ما انتم شايفين كده. ادي شكل الجنينة. حاجات بقى اللي هي القطاعات دي هوري لكم بقى ايه. بسوا. قفلتها كده. لسه بقى هنجيب اللي هو الاكليرك ده اللي بيقفل من فوق. تمام الراجل اللي ان اهو بيكمل شغله مش ارغبت ان ارغبت كمان ارغبت هو هو ان هتجيب ان ارغبت ان ولا بني ولا لسه ارغبت ان ارغبت ان ارغبت ان ارغبت ان ارغبت ان ارغبت ان ارغبت ان سارق الماء لكي بس الماء <تصفيق> لا دي مايله كده عشان لو في مطر او حاجة مع الفايبر اللي هو هيركب يبقى بيجري على تحت على طول <تصفيق> <تصفيق> بدرية تكون احد هاتفك تكون يعني ساعة 10، قفلناها اهو قفلناها قفلنا منفذ الهوا بتاعنا عشان يرتاح, يرتاح. عشان الجيران ينبسطوا ويرتاحوا كنا مننا كده للسما قفلناها عشان يرتاحوا اقول ايه بس هو لونه اخضر لونه اخضر بس عليه زي طبقه لزق كده اهوصه. بصوا بتتشال واللون بيظهر احنا مخلينا كده لحد لما نبقى نرجع من السفر نبقى نشيله عشان خاطر ما يتوسخش او حاجه بس يا حرقتيكي يا غره <تصفيق> Давай секирим. А, не стало. Звади. А, не гор. Ко. Ко. Вот. شكل ده تختار ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه yet <gülüyor> yet <gülüyor> <gülüyor> إذا كانت مناديل تاخد عشان إذا كانت لا لا انا راجل بيت كده <تصفيق> <عقد Onion> <تسجل> لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سابسكرايب فعلوا الجرس اعملوا لايك اكتبوا كومنت وشيروا مع اصحابكم